دركي ممتاز، واحد الشاب كان طموح، كان عندي الوالد المتوفي وكانت عندي غير الوالده ديالي، الوالده ديالي دارت لي في جهدها باش أنني نقرأ حيت أنا بوحدي اللي كنت عندها وكنا غيشيين غير دارت لي في جهدها باش أنها تقريني وتوصلني فين بغيت، كانت بغاتني تشوفني في جهة ضامنية، الحمد لله، بردت الوالدين وكل شيء داز مزيان، اقتطعت أنني نلتحق. بالجهاز الأمني ديال الدركيين وكنت دراكيه مزيان وخدم مزيان وكنت دراكيه ممتاز هادشي هذا وقع بدون بدون بدون العلم ديالي الحومه اللي طرعت فيها ولا كبرت فيها كانت فيها واحد البنت هذيك البنت كانت ديما ديما كنحسبها بحال اختي كانت كدخل عند الوالده تعاونها، تصايب ليا انا المكلمة ملي ما تكونش الوالده، هذيك البنت كانت كبيره عليا بعام، مي انا كنت كنبان في الهيئه ديالي انني كبير عليها بزاف، ااا أه ديك البنت كانت يعني واحده من العائله من صغرنا وحنا كنعرفوها وكانت كتقابلني ملي ما كتكونش الوالده، فهمتي يعني فوالا كنا قراب لبعضياتنا بزاف، انا ملي كبرت والتحقت بالدارك يعني هذيك بالنسبه ليا كانها أختي بقيت كنحاول نقلب على شي بنت الناس اللي غنتعرف عليها واللي غادي نتزوج بها ونستقر معاها. كنت غنسكنها مع الوالدة، حيت دار الوالدة كانت كبيرة وكان خلالنا المرحوم الله يرحمه، وقلت نجيب شي وحدة اللي الوالدة وداك فعلا تزوجت وكانت المرأة اللي عمرها دار، ترونكيل واحد المرأة إنسانة خلوقة جدا، تهلات لي في الوالدة، مي من نهار تزوجت ولاو شي حوايج تيطراو اللي خايبين بزاف معايا أنايا، يعني. كانت هذيك البنت اللي كانت مربي معاها بحال إختي، كانت بنت الجيران، عام من بعد هذا نعرف بلي كانت كتبغيني وكانت باغية تتزوج بيا و... وأنا ما كانش على بالي نهائيا أن هاد الشيء لم به، عندما سمعتني تزوجت ولات تدير لي المشاكل مع المرأة، ولات تشوفني في جاي الله وصلت، تجي تجري وتعنقني وتبقى تمحس علي وأنا بحكم أنني الفكرة اللي عندي هي أن أختي، والمدام عارفة بأن هاديك السيدة كبرت معايا وراه بحال أختي، وكبرت معايا ونجلسوا ودجوا عندنا في الدار تكون معايا في الدار ولات تدير حركات الحركات بحال دابا كنكونو جالسين كنتغداو وتشد لي في يدي وتزك قلت لي واه المرا قدا قداش وانا راجل كبير وتكون المدام هذا الشيء جاني غريب انا انك تجي تضحكي معايا وتنقزي وتخدي ليا وتحطي راسك عليا وتقعدي تقوليا العب ليا بشعري والمدام جالسه المدام بداو تتقلق عبد الصمد شنو هذا الشيء هذا راه ما يمكنش تكون اختك وتقدمي معاك كاكو قدامي راه راه عليا شي شويه وليت نتناقر مع المدام تقول لا راه اختي هذيك وانا انا حيت باطنيا ودينيا في العقل ديالي انها اختي ونتعامل معها بسيط حتى لواحد النهار عرفات بلي المدام ديالي في الحمام وغادي انا كنت ما خدامش داك النار كنتسنى المدام ديالي تجي من الحمام عادي كانت الوالدة ديالي مسافره مشات البلاد تقضي شي غرض كعرفات السيده عرفتني انا بوحدي في الدار جات سلام بخير دخلت حلات الباب قالت آه لي واش عندك شي حاجه مصايبه لك قلت لها راه المدام ديالي دابا راه مقاده كلشي غير ني راسك مرحبا اشكمشي مزيان غنعمروا شي براداتين تسناوه حتى تجي وكدا عادي عاد شويه السيده وهي تحيد حوايجها كاملين وهي تطلع عليا وكتغوت وتصرب بالله تتغوت بحال زعما انا بغيت نختصبهم ضغطوا الجيران وكتغوت من الشرجام وهي عريانه وجو الجيران حل ليا ما تحل حل ليا ما تحل يا كلاباس يا هادي تيلقاو البنت عريانه وانا هنايا وشي شويه جات المدام عاوتاني يا كلاباس واوقع اشنو جريت المدام، الحمد لله المدام فهماتني جريت المدام عندها كتلي قسم بالله راه شنو طرا سيدا طرا السيده السيده وقيله راه كانت كتبغيني وانا ما في خبري وبغات دير ليا وعرفتني تجوج بيك وكذا والمدام ديالي وقفات معايا وشرحت للجيران قالت لهم اي راه السيده كانت اتصلت ليا براجلي وانا هادي وانا هادي ودافعت عليا باش باش يعرفوا الجيران شنو كاين حتى هي قالت وهي قدام ودارت واحد الغلط اللي خلى ان الجيران يعرفوا بلي انا راه في فهاد القصه قالت ليا والله لا بقات انت غتولي ديالي تعصبات خرجت على الطوع ديالي وهنا غيبداو المشاكل ناضت الصحرات لي مشات للدار داكشي ديال الشعواده باش نعرفها صحرات لي ولاو تيجاوب بن... تيجوني نوبات ديال الصرع بالليل وليت كننوض تمبغي نضرب مرات بدون اي سبب تمبغي نضربها وولات تتبلي بحال شي شريره كتصايب ليا الماكله تبدأ نقلب عليها تنقولها شادتي ونخرج تنطرج ما, ما بغيتش نجلس في الدار بقيت كنبغي نجلس في الدار كنشوفها تنظفله على وجهها تتبالي بحال مشاك وخانزة عفتها وما كنبغي ندير معاه والو عفتها والاخرى كتتفرج من تتفرج كتلاحظ التغيير اللي وقع كنبان لها كنخرج كنخبط في الباب وتجي عندي ما كياكلها باس واقعه شنو عندك والو تنجري تن تن عليهم شي في حالاتي ما تنباتش في الدار تنبغي نمشي نبات غير في الزنقه ولا حتى من الخدمه ديالي وليت تنغيب ما عارفش واش انا خدمت تما ولا لا تنبدا نغوت، خصني غير ما نشوفش كمارت هذيك خيتي اللي معايا في الدار، ما نشوفش كمارتها، وبعض المرات تنجي مقصد تنجي تنسبع فيها عصا ونمشي في حالاتي، حتى جراو علي من الخدمة، ديك اللي المرة الأولى، ديك اللي المرة الثانية حتى جراو علي من الخدمة. ملي جراو علي من الخدمة زاد طلع علي داك بزاف، وزاد طلع طلع طلع فوق الطاقة ديالي، لدرجة أنني وليت تنحل نخرج للزنقة، نحيد حوايجي، تنبدا نغوت. جيبوا لي فلانه، جيبوا لي فلانه، جيبوا لي فلانه، تنغوت بسميت هذيك خيتي اللي دارت لي هاد هذا، وبالليل بالليل تنحس بناس واقفين معايا، تنحس بداك الشيء كاين معايا تيشدوني من يدي ومن رجلي، وتنبدا نغوت وتنبدا نغوت، الوالده ما صبراتش لهاد هذا، ما صبرات ما عرفاتش باش تبليت، قالت لي ضربوك يا ولدي بالعين ضربوك يا ولدي بالعين، حتى من الوالده ديالي ضربتها شي جوج ولا ثلاثه د المرات. ما, تقن... ما كنشعرش براسي شنو كندير، هادشي ها هي اللي كتعاودو ليا، احتياطات ليا الناس اللي كيديو المصحات العقلية، ومشيت للمصحة العقلية، طلقت من مراتي، هي رفعت دعوة ضدي بحكم أنني كنت كنعرض الحياة ديالها للخطر، وبحكم أنني ضربتها مرة ما جوج ما ثلاثة، وكانوا علامات ظاهرة في الجسد ديالها، بقيت في هذيك المصحة العقلية، بقيت مدة طويلة. مدة طويلة من هذيك النصحه والمصيبه هذيك ختي كتجي عندي كل مره تجي عندي تشوف كل مره تجي عندي كتشوف ورضيت بامر الواقع وما لقيتش واحد بجنبني غير هي ولكن ملي رجع ليا عقلي ورجعت ليا الطبيعه ديالي واستقريت في الحاله النفسيه ديالي صراحه بقات كتبكي اني عن ميرو قالت دي لي دير في اللي بغيتي ولكن حيت كنت كنبغيك وملي تزوجتي صافي ضلمت الدنيا في عينيا نبقى كيبان ليا والو واناني خصني نرجعك وطريقه ولكن لك حياتك خرجت لك على خدمتك عفوا ليا وغفر لي انا دارت بي الدنيا مشات لي الخدمه مشات لي الزواج الصحه من الصحه العقليه ديالي مشات بزاف هاد القصه دي دمرت لي حياتي ولكن الحمد لله لكل حال اللي باقي حي ورجعت لي الصحه العقليه ديالي اي واحد سمع هاد القصه نبغي ليه معايا شكرا بزاف اللي استمعتوا للقصص ديالي لكم على السلام